Скажіть нам, як ситуація зараз на бахмутському напрямку, що чути, тому що лунають різні заяви десь тут всередині і ну, в тилу. Ми чуємо вже про те, що там бахмут варто віддавати, здавати, що там вже нема за що триматися. Що ви можете сказати? Якщо ми збираємося відвоювати всі українські землі, то бажано не здавати міст. Тому що потім е, брати місто буде набагато більше втрати. Вже дуже багато наших побратимів загинуло за українське місто Бахмут, щоб його просто так віддавати. З іншого боку, восьмимісячна облога Бахмута росіянами з застосуванням неймовірної кількості зброї. Я перед ефіром мав можливість трошки подивитися інтерв'ю Пригожина, де він каже про 10 тисяч снарядів, які йому потрібні на місяць, 10 тисяч тонн снарядів які йому потрібні на місяць, щоб вести бої в Бахмуті. Очевидно, що навіть використовуючи таку величезну кількість боє боєприпасів, ми вчора, наприклад, у нас був е з ночі е і добу йшов стрілецький бій, е противник використовував проти нас артилерію, двічі по наших позиціях били російські літаки, е пролітали гради, я, чесно кажучи, такої інтенсивності, ворожого вогню, артилерійського не пригадує хіба часів наших боїв за Лосичанськ. Але місто стоїть, оборона, оборона грамотно тримається, жодної паніки немає. Я вже неодноразово казав, що є спокійний підвіз боєкомплекту, вивіз поранених, навіть такі внутрішні ротації. От я, як командир розрахунка, пробув своє чергування, зранку виїхав, сьогодні навіть встиг помитися, голову помити і маємо день перепочинку і будемо вертатися назад, тобто ми спокійно туди заїжджаємо, виїжджаємо, все робиться планово, спокійно, але інтенсивність вогню дуже величезна. Противник намагався на нашому відтинку зайти в село Іванівське, зайти в південній околиці Бахмута, перерізати трасу Бахмут-Костянтинівка, він намагається під постійним вогнем тримати шляхи постачання. Ну, от слава Богу, що насправді це неправдою є, що він там перерізав дороги, є не одна дорога, крім асфальтних доріг, якими ризиковано ми користаємось, є ще ґрунтові дороги, зараз звичайно по них трошки важко їхати, бо тут болото велике, але трошки, трошки, стане, трошки височиться ґрунт і тоді взагалі жодних проблем з постачанням, з підвозом в Бахмут не буде. Тому я вважаю, що поки в цій ситуації місто потрібно тримати, сковувати сили в органах около міста, не давати йому можливість розвивати атаки на інших напрямках. Інше питання, що ця оборона коштує дуже дорого. Бо кожен день боїв за Бахмут – це втрати не тільки з ворожого боку, а це втрати і з нашого боку. Ми знаємо, що і де він ще загинув неподалік Бахмута, виконуючи свої завдання. І з нашого, з Південного боку є, є постійні втрати. Тобто тут інтенсивність вогню шалена. Але все-таки використовуючи житлову забудову, легше захищатися, ніж умовно кажучи, якщо ми від'їдемо за місто, так там є підготовлені позиції, от ці підготовлені позиції в полях. Зараз звичайно краще до поки ще не потепліло, краще тримати місто і взагалі краще його не здавати, не давати Путіну подарунків пропагандистських. От ми бачили зараз кадри, там якраз показували з аерозйомки так, Бахмут і його довколишні території, і як виглядало це все ще до нападу, до таких масштабних бойових дій, які зараз відбуваються там, і як це виглядає зараз, як виглядає сама земля. Вона вся в таких дрібних вирвах, навіть не знаю, як це описати, але зрозуміло, що це те, що нам, знаєте, Рани на серці теж робить, як на тій землі. Скажіть, будь ласка, в продовження цієї теми Бахмуту. Адже ми розуміємо, що усі відносні успіхи з, стосовно штурмів міст українських тимчасових тимчасових окупацій російські війська досягали от завдяки цьому такому вогневому валу і вони самі про це в принципі говорять вустами того самого Пригожина і зараз використавши цю тактику, яка раніше давала в принципі іноді результати російської армії в Бахмуті цього не сталося. Що змінило в підході оборони збройних сили України саме в Бахмуті, що оцей вогневий вал який далі в них є і є можливість використовувати тоннами і десятками тонн боєприпаси, уже так не працює. Ну, по-перше, так, противник і далі має в Бахмуті безліміт використання снарядів, артилерії. І, я кажу, дуже активно почала працювати авіація. Тільки по наших позиціях вчора двічі прилітали російські бомбардувальники. Якби це не дуже приємно коли то по тобі стріляє авіація, стріляють реактивні системи залпу в Ленюград. Зараз побратими кажуть, що по всій лінії фронту ворог активно використовує артилерію, але це вже не та кількість артилерії, яка була, наприклад, влітку чи навесні минулого року. Росіяни потрошки-потрошки починають відчувати кадровий голод. В місцях концентрації вони все одно переважають разом 4-5 в кількості застосування артилерії. Але вони вже не можуть застосовувати товарі стільки, скільки вони застосовували минулого року, раз і друге, у них банально закінчуються люди. Тобто, у них вагнерів закінчуються зеки. Та армія, яка зайшла в Україну рік в тому вибита, змінюють мобілізовані, мобілізовані, бояться йти на наші позиції. Попри те, що вони от вчора цілу добу в бій, і вони намагалися вийти на околиці Іванівської, на околиці Бахмута, їм цього нічого не вдалося. Тому вони е, знову просять свою авіацію, і говорять про те, що вони не можуть просунутися боєоборона. Що змінилося з нашого боку? Ну, ми вже навчилися воювати в таких умовах. Вже немає, немає паніки, немає страху. Тобто є розуміння, що ти маєш робити. Кожен розуміє свою роботу, кожен знає знає свої завдання, ми вже вгризлися в цю землю, ми знаємо ці позиції, ми якби воюємо по-сучасному, тобто є і очі, тобто є дрони які спостерігають, є камери, є обмін інформацією, я як гранатометник можу не бачити ворога в приціл чи в бінокль, але я знаю де він знаходиться, я знаю на якій точці на карті, де він знаходиться, як на нього навестися, як його вразити, Наші коптери, якщо при потребі скоригують наших вогонь. Тому ворог стикнувся з тим, що українська армія за цей рік стала набагато платіжою, стала професійнішою. У нас все більше і більше західних зброї, нас нарешті з'явилися ДНР. Нас по техніці ми так їм ще уступаємо, але вже не так сильно. Тут ми працюємо, наприклад, якщо раніше ми працювали виключно з бандеромобілів, з пікапів, то зараз ми вже тут працюємо з бронетранспортерів, поки що позичених, М113, але це зовсім інше відчуття, коли ти їздиш захищений бронею і працюєш. Тобто ворог, ми вирівнюємо умови, а уявіть собі, коли настане той день, коли буде повний паритет в артилерії, в живій силі, тоді ворог тоді просто заплаче. Тому що вони вже зараз з усіх чайників кричать, втікайте з бахмута, українці, відступайте, ви в оточенні, у вас немає ніяких шансів. Тобто це звідчує вони роблять. Тому що той самий Пригожин розуміє, влітку минулого року українська армія теж відходила майже до річки Бахмутки. Тобто відійшли, а потім наваляли і звільнили все місто. Зараз так само той край, який зайняли росіяни на сході міста, це не на з якої з якої не дуже зручно воювати. Правий берег і, і центр міста він знаходиться знаходиться на більш високому місці, тому, тому ворог опинився в ситуації, коли він не знає, просто що робити. Їм потрібно бахмут. Бо це єдиний успіх, який вони можуть продати своєму суспільству, і вони його жодним чином не можуть взяти. Тому кидають собі зараз все, кидають в оковиці, почали використовувати днями. І сьогодні в усіх оковицях почали використовувати важкі системи реактивного залпового вогню, урагани почали використовувати, касетні боєприпаси дуже активно. Але це, це не працює. Тобто, зараз тут дуже злагоджено працює українська армія, дуже спокійно. Все відбувається планово, тому ворог якби нічого не може зробити. Бо раніше так траплялося, що через паніку, через нескоординованість підрозділів, через те, що якийсь необстрілений підрозділ відступав займаних позицій, і весь фронт мав відкочуватися. А противник мав якісь успіхи. Зараз цього немає. Зараз це ми вже всі добряче обстріляні солдати, от тільки наша наша бригада вже 9 скоро буде 9 місяців, як на Донбасі. В щоденних боях, без жодних відпочинків, без жодних ротацій. Тобто ті, хто залишився в строю, ті, хто не поранений, не контужений, не вбитий. Ну, ви можете уявити, як, як, як, як ці хлопці вже воюють за цей час. А от наскільки, взагалі, ви кажете, з одного боку, це досвід, це бойовий досвід, це звикання до ситуації, але наскільки складно, справді, по суті, без ротації там знаходитися? Ну, я скажу, що через пів року було дуже складно психологічно. Тобто був момент психологічного певного вигорання, такої ями, депресії, а потім якось проходить, ти призвичаюєшся і вже себе спокійно почуваєш. Звичайно, коли вчора по нас двічі стріляли літаки і важкі бомби падали, і ми були не серед якихось там забудов багатоповерхових, а серед такого приватного сектору, то було дуже неприємно, ось, але з іншого боку... Ще раз скажу, що ми вже, це вже не ті солдати, які пішли в лютому 2020 року, тоді була ідея, тоді були емоції, зараз це робота, тобто кожен знає свою роботу, кожен її вперто виконує, кожен впирається в цю роботу і просто дивишся, от ми виїжджали на цьому бронетранспортері під огнем і дивишся, як цей водій, який як мураха їде туди-сюди, тому що треба підвести БК, треба вивести поранених, треба змінити особовий склад, він їздить по, -по дорозі, яка постійно прострілюється, він розуміє, що кожен той його виїзд може бути останній, і він ну, все одно вперто цю роботу робить. Тобто це, якби, тепер російська армія зрозуміла, що таке українці. Колись вони просто теж погано вчили історію, українці в усі часи історії були хорошими гармашами, тому Росія так жаліється на влучність української артилерії, але треба ще нагадати, що українці були найкращою легкою піхотою в світі. І українці вели найкращі оборонні бої. Пригадайте, хоча б ці козацькі знамениті табори, які ніхто не міг штурманути. От зараз ворог штурмує великий козацький табір в Бахмуті і зробити, в принципі, нічого не може. Тому що генетично ми вміємо працювати від оборони. Генетично українці – хороша піхота, багато кому це вже подобається. Хлопці бігають, полюють з ПЗРК, щоб якогось там танка вальцанути, чи щоб по літаку встрелити. Тобто з'явився якийсь певний азарт, з'являється злість бажання помсти, коли ти бачиш, що молоді побратими гинуть. І от весь цей набір, плюс якби, грамотні дії керівництва ведуть до того, що за ці восьмимісячні бої за місто Бахмут ворогу в принципі нічого не вдалося. Якби вони про це не гучно не заявляли, так правду ви кажете, що вони по перше все кидають зараз, що можуть другим таким етапом здійснюють таку психологічну атаку, тому що зі всіх. Буки, справді кажуть, що ми там вже взяли, ми вже прямо там. І ви самі казали про те, що змогли подивитися ці заяви Вагнера, і він там каже, що от вже після того, як вони візьмуть Бахмут, як їм здається, то та армія, якою він керує, вона там зовсім переобладнається, це буде якась приватна армія. Плюс до того, його взагалі цілковита така бздура, якась маячня, яку він заявив, що він буде балотуватися на пост президента України у 2024 року поряд з Зеленським і Порошенком. Як ви гадаєте, от з чим пов'язані ці його, е, ну ця, ця дурня, яку він мали, тому що інакше це не назвеш. Ну після боїв за Бахмут історія ЧВК Вагнер як така закінчиться. Тобто та частина ЧВК Вагнер, яка воювала в Україні, не та частина, яка зараз в Африці знаходиться, де... 에, ці найманці, які працюють там, в різних африканських країнах чи в Лівії, ті шалишаться, але вони, не ходь, вони ніколи вже не прийдуть в Україну Що стосується заяви пригожена про балотування президента, президенти То я з ним тільки в одному можу погодитися, що в 2024 року, якщо і можна буде кудись балотуватися, то тільки в президенти України Тому що Росії як такої вже не буде, виборів в них, як таких не буде, 에, і Вагна, і пригожена не буде він хіба в пеклі буде благотуватися на якогось головного чорта. Але він дуже правильно підмітив. Ті, хто хоче будувати політичні перспективи на постросійському просторі, вони мають знати, що ніяких там вже виборів не буде. Тому він як людина, яка дивиться вперед, він розуміє, що якщо якісь і будуть вибори в наших країнах, то це вибори будуть в Україні, будуть вибори українського президента. Це якщо так, як якщо так жартома, а в, в величезні проблеми. Я думаю, він пообіцяв Путіну, що він візьме Бахмут, він цим сильно бахвалився, він отримав все, що було потрібно. Це єдине ПВК, напевно, що в світі, яка має авіацію, яка має артилерію, яка відкриває двері ногами будь-якого кабінету. Його високо піднесло, і тепер з нього за це все спитають. А він зараз розуміє, що жодних шансів щось добути в нього, в нього просто немає. І я, я, я кажу ще раз, зверніть увагу, от мене, я звернув увагу на ту цифру, 10 тисяч тонн боєприпасів в місяць. Тут немає жодного метра квадратного землі, з як, на якому немає або вирви, з якого не стачить градина, чи на якому не валяються осколки. Тут немає жодного будинку, не враженого осколками. Тобто вони кинули сюди просто величезну кількість боєприпасів і нічого не досягли. Тому зараз, якби, зараз російська армія відчай. Вони будуть будь-що пропав... їм от їм Бахмут як кістка в горлі. Їм потрібен він для того, щоб показати, що вони в цій війні хоча б якихось результатів можуть досягти. Очевидно, я вже і раніше відчував, що наступила кульмінаційна точка війни, що наступила точка війни, де виграє той, хто проявить більшої волі і характеру. Зараз росіяни стикнулися з українською волею, з українським характером. Вони розуміють, що невлагано це все скоро піде до їхнього кінця і тому от це як останні останні такі удари вони чіпляються за Бахмут ми як солдати звичайно виконуємо будь-який наказ от кажу ми виїжджали ми бачимо цю другу лінію оборони на висоті ми розуміємо що навіть якщо противник умовно кажучи десь мав би успіхи в Бахмуті то пануючи висоти якісь за містом з нашого боку просто би перетворювали е, противника в такий е, в більярдні шарини полі, де ми б просто розкатували, але я ще раз зазначу, стільки вже побратимів загинуло за українське місто Бахмут, що не хочеться віддавати його на обій ворога, тому що вагнерівці ж не хочуть там щось окупувати чи звільнити, як вони це називають, вони хочуть знищити. Все, що вони роблять, це знищать Бахмут. Зараз повністю знищена східна частина міста, знищений цей такий літачок, до речі, совєтський, я думаю, вони... У них був два варіанти, або вони дуже хотіли сфоткатися біля нього, або вони постійно бачили фотографії українських волонтерів, вояків біля цього літачка, але зрозумівши, що вони не можуть туди дійти фізично, вони просто його знищили. От, і, от, і, от і всі їхні успіхи. Тобто, мені здається, що Бахмут – це така переломна точка в цій війні. Ми якби, зараз мусимо зціпити зуби ще місяць-другий потриматися. Там прийде свіже підкріплення на сучасні зброї, добре вишковані солдати. Я думаю, звідти почнеться така великий український контрнаступ. Ви передали моє наступне запитання. Я хотів якраз і запитатися в контексті того, що навіть авіацію використовують росіяни. Чи відчувають, що ось-ось зброя буде? Справді сподіваємося, що місяць-другий. Я от хотів також в контексті того, що ви говорите, вас це. виходить, що росіяни стали по суті саме у Бахмуті і загалом після повномасштабного вторгнення на територію нашої держави жертвами того міфу, який вони насаджували, в тому числі, на території нашої держави про миролюбивість українського народу. Ну, ще з радянських часів ми знаємо ці всі пропагандистські кліше у різного роду фільмах. І в тих самих 90-х роках, ну, ми, справді, не мали таких складних але і героїчних кадрів, які ми показували на початку нашого, нашого ефіру, коли вся країна прощалася з нашими бійцями, і коли вся країна говорить про вололюбність і вміння українців воювати. Тобто вони повірили в те, що, те, що вони вигадали, що українці не, не хочуть, не вміють і не будуть з ними воювати. І самі обламалися об свій же міф. Правильно розумію? Так, так. Стало заручниками, жертвами власного міфу. Взагалі треба, якби ця війна... Нагадує нам, що ми велика козацька нація, що ми тисячі років жили на землі, на яку щороку приходили орди, вороги зі Сходу, з Заходу, з Півдня. І ми виживали в цих умовах, і нам це подобалося. Тобто зараз ще буде е, такою ситуацією, що значна частина українців на цій війні покозачиться, і після війни вони вернуться додому, і вони вже не захочуть жити кріпаками в державі Ахметова, Коломойського в державі Судівського чи прокурорського Славілля. І до цього е, треба, щоб е, міфи не плекали ще одна сторона е, російських агентів в Україні, казнокрадів, чиновників, ті, які звикли брехати, красти, піаром купляти голоси. Якщо після 2014 року е, добровольчий рух, до якого, до речі, там, до Вінчина вежав, ми всі були тоді добровольцями, такими запорізькими козаками, нереєстровими. Е, якщо тоді вдалося це все якби заговорити, когось в тюрму посадити, когось вбити, когось очорнити, то зараз дуже велика кількість українців покозачилася. Зараз я би з цим не ризикував би. І взагалі геополітична реальність зміниться, бо ми потрошки відроджуємо націю козаків. І це зовсім інші люди, до яких звикли, зовсім інші українці, до яких звикли там наші сусіди з Заходу чи Сходу. Ви згадайте, перша риторика вагнерівців. Українці з цикуни, ми тільки прийдемо, вони будуть втікати, плакати і так далі. Що вони зараз кажуть? Що українці б'ються за кожен будинок, що це дуже непросто, що вони дуже серйозні воїни, дайте нам артилерію. Тобто вони навіть не готові. Раніше вони казали, що ми не терпимо стрілецького удару, що щойно вони підходять на відстань прямого контактного бою, як ми втікаємо. Зараз вони не хочуть приходити на відстань контактного бою. Вони просять артилерію, артилерію, далекобійну артилерію. Вони почали застосовувати важкі системи. Реактивних реактивного залпов вогню, і все одно в них нічого не получається.